La veritat és que vaig tenir bastanta sort per part dels meus pares, que en tot moment els va semblar perfecte, sobretot el meu pare que es dedica a la tecnologia i té dos filles, doncs ha encantat que una es dediqui a lo seu. Però sí que de cara a fora, per exemple, interaccions més que et trobes amb un veí i et pregunta què vols estudiar. I quan jo deia que volia estudiar Matemàtica, sí que la resposta general de la gent era Ui, tu estàs segura? Mira que això és molt difícil, eh? I la veritat és que penso ara i no tinc clar si aquesta mateixa resposta seria la que li donarien a un noi que diu que vol estudiar matemàtiques. Un d'ells és l'opinió del voltant, per exemple, el que ja et comentava abans, de, de que quan tu dius que vols estudiar això, potser l'altre nena et estàs segura? Mira que és difícil. I després un altre és clarament la falta de referents i si juntes els dos crec que és el problema principal, perquè si tothom et diu que és una cosa molt difícil, que que et vagis amb compte i tu més veus que no hi ha ningú com tu que ho estigui fent, a eh, tots plantes. oi, doncs potser sí que és veritat que això no és per mi. Però jo crec que la combinació, una part és educar la societat, d'entendre en que una dona és igual de capaç d'un home en fer aquestes feines, i després una altra part és crear referents perquè les noies eh, o nenes des de ben petites sàpiguin que això és una opció per a elles. doncs un company de feina em va dir eh, que havia exerit un estudi que deia que eh, estava demostrat que els homes eren més intel·ligents que les dones. Eh, crec que forçaria eh, que a les empreses eh, que es treballa en tecnologia o STEM eh, hi hagi realment un 50% 50% de dones treballant eh, en aquestes posicions de tecnologia perquè crec que un dels problemes principals eh, és la falta de referents quotidians. La tecnologia i la intel·ligència artificial són eines que estan definint com serà el futur i no podem deixar que els homes defineixin com serà el futur El futur, ells tots. Nosaltres també hem de col·laborar en això. Si no, el futur està les viatges.